Yeah. Uh -huh. 안 Here you Long. Oh. وَالنَّجِمُ <تصفيق> هو الله يا مولانا. الله الله. مولاي الله مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي Olá! المترجم <تصفيق> الله <تصفيق> <تصفيق> النبي <عن> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ان شاء الله استاذ دكتور في علوم وقراءة القرآن بحثت برزت في الجبال سبحان الله العظيم سبحان الله الله العظيم فبأي؟ الملاشpost.. ولو عدت الله <تصفيق> اشتغلت <يا> اشتغلت إيه <تصفيق> ¡No! ¡No! no. اللهم عالم كتير يا روحي يا عالم كتير يا يا وَهُوَ الْمُرْحَمَةُ ذُلُّ We're